السلام عليكم اا قالوا لنا فالعز ترقد اللي يقدر انه من من من, من الحجر يخرج الجبل من من الفن من كيخرج كاين واحد مجهد في المات ما قراش انا اللوم واحد ما قدرش انه يجيب حسن جدا ولا ما يجيبش بحال بحال اصحابه اكثر هذا كيقدر ماشي كنقول لكم خاص اعاده التوجيه المدرسي كنظن مبكر كنظن ملي كنا في مشاورات تعليها جدا التوجيه المدرسي المبكر ديك انه ما قدرش انه يكمل الثانوي شنو المشكل فيك تقدر تعطي في مزيان عليمك مزيان تراس مزيان نمد بوديكتيلين مع انا بيك طبعا هادشي كامل شغل تضافوا الجهود حيت كنلقاو القطاعات متكامله ومترابطه بيناتهم وكل واحد مشكل كيف مثلا يعني التعليم العالي سوا يعمل مشاورات آه، جهويه آه، آه، التعليم الاولي كيعمل مشاورات باش نخرجو التوصيات وهادشي كامل خص يكون عنده علاقه عاوتاني مع الصناعه باش يكون أن ديك التلميذ ملي خرج انا فوالا أنا, انا جيت انا الاول كدا من بعد خصني سوق الشغل شغل شغل شغل. يعني شوف هو الكلام كاين بزاف ما يتقال أوه، أوه، والله من شفتكو فرحت بزاف و أو أن مننا... نكونو عن عند حسن الوطن ديالكم أو جزيلا